Алабай-кай дорослий собака живе з булочкою в одному вольєрі. Він її стереже, булочка на ньому спить. Їх господарі при евакуації передали собак до комунального закладу. Ситуація не з легких. Дуже багато тварин нам здають, Власники, вони евакуюються, бо з різних причин не можуть взяти з собою чи домашню собаку, чи це кішку, чи морську свінку, чи пташку. Люди виїжджають, залишають, привозять нам. Бувають також, залишають їх замкнутими у собствених домівках. Дзвонять добре, що дзвонять. Ми виїжджаємо, забираємо, привозимо. Собак багато, ми їх намагаємося прилаштувати, евакуювати. Зараз тут 90 собак та майже 15 котів. Всі різних порід та віку. Є хірурги та спеціальне приміщення для лікування поранених тварин. Але для всіх однакові умови. Годувати є чим, каже директор закладу Віктор Лінник. Ми шукаємо господарів через соціальні мережі. В основному також там за допомогою засобів масової інформації, які там до нас приїжджали, скажемо, робили, робили там фотосесії наших тварин, публікували новини, в тому числі за допомогою волонтерських груп в тих же самих соціальних мережах. Ну і хочемо сказати, що в умовах того, що в місті, скажімо так близько там половини людей залишилися, все одно люди приходять, і в них є бажання обрати собі тварину, забрати її в нас, та подальшому власником. Стандартні процедури тривають, каже Віктор Лінник, але менш інтенсивно. Пояснює, багато нових мешканців, проблеми з паливом та працівниками. Майже половина у війську та виконують інші задачі. Олександр Гордієнко, Марія Савицька. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.